לפני שנמשיך, אני רוצה להציג לפניכם מושג שאיניכם מכירים. אין, כן, למה אתם קצת כימיה. שג המול. היום מדובר על פרות ים, מולים, או על חברים במועצת החכמים באיראן, הנקראים מולות. אני מדבר על היחידה הסטנדרטית הנקראת מול. המול הוא בעצם מספר. כשאני אומר שיש לי מול של משהו, ברור של דבר שיש לי מספר כמו להגיעי טרסאר, לדוגמא, טרסאר ביצים, באנגלית DOZEN באותה צורה, מול, הוא אני תמיד שוכח את המספר המדויק זה 6.023 או משהו כזה, תבדקו, אני חושב שזה 6.023 כפול 10 גופל כת 23 תנו לבדוק מהו המספר המדויק זהו זה וזה. שש נקודה F שתיים שתיים מחזקת ה-עשרים ושלוש. כפול אפסו בחזקת ה-עשרים ושלוש. זה ניסpawn קדונ. אנחנו לא במולים של ביצים. אני חושב שנצار פעם מול של ביצים בתולדות היקום. 23 זה מספר גדול מאוד מאוד איפה זה שימושי? זה שימושי בספירת אטומים מהו מול אחד של אטומים או של מולקולות? כמה מולקולות יש במול אחד? אפשר לשמר 6 ועוד 23 אפסים של מולקולות מספר מאוד מאוד גדול מה שמעניין בקשר למול זה שיש לנו מול של משהו המסה שלו נגיד המסה שלו בגרמים שווה ל... מול של פחמן המסה שלו בגרמים שווה ל אם יש לנו כל כך הרבה מולקולות של פחמן המסה של בגרמים היא X גרמים יהיה להם מסה של X גרמים כש-X ומשפר מספר המסה האטומית של אטום פחמן מסה אטומית של אטום פחמן. אמנם, דיברנו על מול של מולקולה. כן, שחשוב את המסה האטומית של המולקולה כולה, מהו מספר מסה אטומית? אני ארוך חיפוש של טבלה מחזורית ברשת. אני מראה לכם את מה שאני עושה. נכפש טבלה מחזורית בגוגל. בואו נראה. בואו נראה אם אצליח למצוא אחת טובה זאת נהיית בסדר אם אנחנו רואים שהמספר האטומי שלו הוא 6 וזהו מספר הפרוטונים שלו מספר המסה האטומית הוא המסה של האטום כולו אלא אומנם גם מתעמקים קצת בכימיה אך המסה של האטום נקבעת על ידי הפרוטונים והנוטרונים המסה של הנוטרונים ושל הפרוטונים היא כמעט שווה ולאלקטרונים יש מסה הרבה הרבה יותר קטן אם מחברים את המסות של הפרוטונים ושל הנוטרונים מקבלים את מסת האטום בקירוב טוב ממשיך עוד קצת בכימיה אף על פי, שבממוצע לרוב האטומים יש בערך אותו מספר של פרוטונים ונוטרונים יש כאלה שבהם זה לא כך לשנול אטום פחמן, ואחר בעל חמישה ויש גם בעל שישה אבל אלה קוראים להם איזוטופים אני מתכוון שאפשר להעמיק והם עם אותו אטומים מספר שונה של נוטרונים באופן כללי המסה האטומית שווה המסה האטומית שווה למסה שהפרוטרונים של הנוטרונים ואלה כמעט שוות אז אם המספר האטומי הוא 6 המסה האטומית תהיה קרובה ל-12 למה זה שימושי? בואו נגיד שיש לנו נאוביום נגיד שיש לנו נאוביום נגיד שיש לנו של נאוביום נסתכל על טבלת המחזורית המספר האטום שלו הוא 42 מספר המסה האטומית הממוצעת נרצם לממוצע של כל האיזוטופים בהתאם השכיחות ומצטרותם בטבע הוא 92.9 בקירוב 93 שלוש. בעצם קצת יותר מכפלא במספר המספר האטומי. נגיד 93 אם יש לנו מול של נאוי ביום, ואם יש לנו 6.022 חזקת 23 אטומים של נאוי ביום, המסה שלהם היא 93 גרם זה פשוט, תסתכלו על יסוד נגיד חרומיום, אנחנו רואים שהמספר, המסה האטומית, הוא בערך 52, אנחנו רואים זאת כאן. אם יש לנו מול של זה, אם יש לנו 6.022 כחולה 10 בחזקת 20 לשלוש של זה, המסה שלהם היא 52 גרם. זאת המשמעות של מול. אם אני רואה שיש לי של משהו, אני גם אומר כמה מולקולות של משהו יש לי. ואני גם אומר מהי המסה שלהם. בנראה שיש בורשותית אבל לא מקצועית. לאחר שיבחרנו צות, רואים התقدم בתרמודינמיקה שלהם. הסרטונים האחרונים אמרו שלא חצ, לא חצ נפחו קורוקטוני. נקרא על הקבוע זה K. זה מספר שחירותי, זה איזשהו קבוע, זה לא מיוחד, לאנרגיה הקינטית הכוללת של המערך. אנחנו גם אמרנו שזה פרופורציון. זה קבוע אחר, כפול מספר המולקולות האנתפרטוטה היא אנרגיה קינטית per מולקולה. רופא הכללי, תSharper להגיד גם שזו פרופורציוני לזה, וזה פרופורציוני לזה. ואז הלחัด, הקפول הנפוח, פרופורציוני, שד mesh ב R, נירא מהifo, זה ב A B M שחק, זה פרופורציוני, זה שווה לקבועה מסויימת, קפول מזפרא מולקולות N. כאן כחתי מזפרא אם יש 5 מולקולות, תעציב כאן 5, אבל עכשיו זה אין. אנו צופו עם מולים. אם אינו יחד, פירוש הדבר שיש לנו 6.022 כפול 10 בחזקת 23 מולקולות. מול 1 שווה ל-6.022 כפול 10 בחזקת 23. מה שאני אומר, זה שזאת דרך אחרת לכתוב מספר המולקולות, ואז זה כפול הטיפרטורה. אם אסדר את זה מחדש, זה PV שווה ל-NRT יש לנו קשר naszym אומר שאם אני יודע את הלחץ, הנפח, ומשפך המולקולות אני יכול לקבל את הטמפרטורה או אם אני יודע את miesreich מספר המולקולות, הטמפרטורה והלחץ אני יכול לקבל את הנפח ונחש אני יודע למה שווה R איך להפגיד לכם למה הוא שווה? הקבוע R כבוע הוא הווניברסלי של גז וירקור 8.31 נקודה שלושים אחד ג'ול מול קלווין. שמונה נקודה שלושים אחד ג'ול קלבי. פר מול קפלק Kelvin. היחידות רומזות מטzechליות בنسخה. התוצאה טzechליות בג'ול. אז אם יש לנו לוחץ ב Pascal וنפח במטר מודקמים, התוצאה תיה בת ג'ולי. הטzechליות במולי? שמונה ג'ארל פרמול קלווין וזה כפי שאמרנו צריך להיות בקלווין אם אתם זוכרים שתי נוסחאות בכל הטרמודינמיקה יש להניח שאתם תוכלו לפתור 95% מהשאלות אך עליכם לדעת שפי וחלקי T שווה לקבוע או שאם אתם משנים אותם הם מתייחסים ביניהם 1 כפול V1 חלקי T1 שווה ל-P2 כפול V2 חלקי T2 איכם לזכור גם ש-PV שווה ל-NRT כאשר R שווה ל-8.31 ג'ל פר מול מול קרד תכן שאתם עדיין לא מבינים לגמרי את הנוסחאות האלה כי עדיין לא השתמשתי בהן אבל אני אעשה את הבא אלו שתי הנוסחאות הכי חשובות שעליכם להכיר אני מקווה די